Дженсен Баттон швидше за все в цьому сезоні залишить Формулу-1 через те, що Алонсо прийде до Макларену і Фернандо не хоче їздити разом з Дженсеном. Дженсен провів прекрасну кар'єру в Формулі 1 але, на жаль, не став легендарним пілотом. Він був надзвичайно приємною людиною, надзвичайно цікавою, він був дуже щирим і відкритим хлопцем, який завжди лише хвалив своїх конкурентів, своїх напарників. Його чемпіонство 2009 року не стало піком його кар'єри насправді. Піком буде 2011 рік та Канада 2011 року легендарний гран прі який він виграв з шістьма підстопами, з, е, їдучи на останньому місці по ходу гонки, чотири години гонка, дощ. І він виграв цей заїзд на останньому колі, очоливши полотон, лише на останньому колі. Ось це був Дженсен Баттон. Тоді всі його побачили, тоді всі його полюбили і сказали, що дійсно це може бути легендою Формули-1. Він закінчив той рік, 2011, на другому місці і, в принципі, показав найкращий свій пілотаж. Він показав, чого він досягнув Формулі 1 і це Пристойний результат, але, на жаль, легендою, типу, навіть того самого Фетля чи Алонсо, до їхнього рівня він так і не дотягнув. Це людина, яка гонки ставить на першому місці у своєму житті. У всіх інтерв'ю його запитують, що для вас найголовніше в житті. Він каже, перемога в гран-при. Коли хтось говорить про любов, про якісь людські цінності, він каже, для мене головне – перемога в гран прі я заради цього живу. І моє життя – це коли я сиджу за кермом. А решта – це очікування мого життя. Ну, він може піти на пенсію, у нього багато грошей, а може поїхати у японську серію е машин GT. У нього з Японією дуже гарні стосунки, у нього дівчина з Японією, у нього з Хондою – прекрасні стосунки. Тому… Я думаю, що Дженсен, якщо продовжить свою кар'єру, вона буде вже менш помітною. А те, що він хотів показати світу і реалізувати себе як гонщик, він звісно реалізував. Вітіско спортивне відео.